Egun on denoi, urtarrilak 13 goizeko 7:00tik dia eta bideo egiteko arrazoi nagusia da kanaleko 80.18. bideoa falta zaitela. 99 eta 100 pentsatuta dauzkat, baino 80.18ako eneekin zerrein eta atzo atzoburuai vuelta batzuk ematen pentsatu nuen Ba bueno, goizean jekiko naiz baseo bat ematea jungo naiz, eta juna aurritikan bideo bat grabatuko de jendeai, egun hon esaten. Olagainia, babeida, goizen goiz jaikitzeko arrazoi seguru bat baneukan, ze bestela aitzakiak bilatzeitut alek eta denbora gehien hoien gelditzeko, eta gero amorrazia ematen dit. Orduan, ba, bueno, geratu da dila bideo hau ere, ba, nire buruaren rekordatorio bezala, ez geratzeko ean bueltaka, aldezu sumustitan eta jaikitzeko eta moitzeko ipurdia pixkat geio goizetan. Eta hoize, ba paseotxo bat ematean hijoa, itsasoko irudi batzuk krabatuko ditut. Nahiko argitasun baldin bada eta grabatutakoa ikusten baldin bada, orain utzikoiz kizuet irudi hoiek eta bideoa egiteko beste arrazo arrazoitxo bat da, ba gaur lagun baten urtebetetza eguna dela eta hola aprovetatu dezake dela, ba hemendikan soriontzeko. Igual orain paseoa ematerakon topatuko naiz berarekin ze batematen kasualitatez topatu izan gea. Baino ez balinbagea topatzen, ba sorionak. Orain e, bidaliko dizut bideoa jakiteko medikatoria badakazula bideo hontan. Eta listo, ba hau dena gaurkoz. Eskerrik asko bideo ikusteagatik eta aurrengora arte. Aio!